ما هو العقل واين يقع في الانسان؟ كثير من الناس يجهل اين العقل؟ هل هو في القلب؟ هل هو في السمع؟ هل هو في الناصيه؟ حتى الجحش لديه هذا اين العقل؟ هو زمن الرفيع يقتسم فيه النبض والخف مدته ثانيه ينقلب فيه الإنسان هذا الزمن من معلم إلى حواري ومن حواري إلى معلم فأبطئ خفقة تستطيع قراءة ما في ناصيتك لأنك لو جمعت الستين خفقة ووجدتها طويلة لوجدت لو أنك في الدقيقة أو في الثانية النصف الثاني تستطيع قراءة وترد